Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo spekli planica kolač. Moj poklon nostalgičnemu in reči sladoledu planica. V tem neverjetno sočnem kolaču se kot pri sladoledu skrivajo tri plasti, Kakavova, jagodna in pa Se Vse skupaj pa povežemo s prelivom rubi čokolade. Tole je res božansko in mi poročam, da ste kar takoj zavihati rokave. Vzamemo maslo sobne temperature in ga pričnemo stepati v mešalniku. Ko rahlo posvetli, dodamo sladkor in stepamo še naprej. Vzamemo en rumenjak in 3. cela jajc. Topuma topoma jih umešavamo k maslu. Moko, pecilni prašek in sol presejemo v skledo. Suhe sestavine in kislo smetano zdaj izmenično umešamo v skled mešalnika. Suhe sestavine in kislo smetano izmenično umešamo k masi za biskvit. Osnova za biskvit je zdaj pripravljena, tole zdaj stehtamo in potem bomo razdelili na tri dele. Kaj bomo dodali liofilizirano sadje, drugemu pa kakav, tako da bomo imeli res te planica, kolač. Biskvit razdelimo na tri enakomerne dele, najbolje, da ga kar stehtamo. Enemu dodamo presejan temni kakav in dobro zmešamo, tako da ni grudic. V druge modelov biskvita dodamo mlete, liofilizirane jagode, lahko uporabimo tudi maline. Po želi dodamo še nekaj živilske barve. Zadnji tretjini biskvita vmešamo pa vanilijo. Pripravimo pekač, tale je 12 x 20 cm, namaščen, obložen z papirem za peko, zdaj pa noter preprosto zložimo najprej kakav, potem jagodno, plast bispita in na koncu še vanilijo. V pekač najprej dodamo temno, kakavovo plast biskvita in jo enakomerno razporedimo. Čez nežno razporedimo sadno plast biskvita. in na koncu dodamo še vanilijevo plast. Končno imamo vse tri plasti, takole kot planica, sestavljeno v pekaču. Toleg je zdaj v pečico, 175 cilzijam, 40 do 45 minut. kolač nekoliko ohladimo vzamemo stopleno rubi čokolado ki jo razrečimo z oljem prelijemo jo po celotni zgornji plasti kolača Na koncu dodamo še dekoracijo iz topljene, bele čokolade. Dobr tek vam želim.